Dobrý den, já vás vítám po delší odmlce od nás parfumerie Janout, kdy po prázdninách vyšlo mnoho novinek, v podstatě i během prázdnin, ale říkali jsme si, že od září je lepší je všechny představit najednou. Jako první zde máme kloé nové je to veganská vůně, je příjemná, je to parfémovaná voda, patří mezi svěží vůně. Dále tu máme od Bucheronu Serpent Bohem, je to taktéž parfémovaná voda, patří mezi znovu svěží vůně. Dále od stejné značky Quatre and Blue, taktéž parfumovanou vodu, která patří taktéž mezi zase svěží vůně, ale je, zase, je úplně jiná od té Serpent Bohem. Pro pány zde je nový Phantom od Pakorabán což je toaletní voda. Je to takhle zajímavý robot, který lze propojit i pomocí aplikace NFC s telefonem a vytváří vám mnoho zajímavých Instagramových funkcí, jako můžete se fotit například s robotem. Je to zajímavý flakon, což nás zaujalo na první pohled. Dále tu máme dámský Vůní od Blue Marine. Je to toaletní voda, je to květinová vůně, velice zajímavá, na léto a podzim úplně ideální. A nakonec nově v prodeji, ačkoliv to nejsou novinky, ale zde na parfumerii nově seženete Jimmy Hodgechu Fever a nebo Bodrošas Byzant. Oboje dvoje jsou parfémované vody. A Fever od Jimmy Hodgechu je Slačí Byzanc je kořeněnější.